На присадибній ділянці хмельничанин Владислав Бігун обрізає останні грона пізнього французького сорту винограду – Леон Мійо. Виноград дрібний та ароматний, і саме з нього, каже садівник, виходить найкраще домашнє вино – запашне і насиченого рубінового кольору. Господар, говорить, перепробував різні сорти винограду і на одному не зупинився. Я в пошуці, я шукаю, шукаю того най, найідеальнішого, найкращого, найароматнішого сорту, який би підходив під наш клімат, який би не вимерзав і щоб йому вистачало літа, щоб він дозрівав, набирав доброго цукру і доброго аромату, то я маю, напевно, сортів з 20. Із них мені найбільше стемних подобається розіна, а він має мускатний аромат, і він достигає рану. А на вивченні, ой-ой, і маркет, він зашумів в Україні по ті причини, що його вивели в Північній Америці, і він витримує там під 40 градусів морозу, у нас навіть немає таких морозів, щоб випробувати. За виноградною лозою, продовжує Владислав Бігун, треба доглядати постійно, інакше пристойного урожаю не буде. А ще дотримуватися технології виробництва. Він особисто додає, дотримується правила двох чисел. Є 21% цукру, з цього вийде шикарне сухе вино, вже можна зробити. При цьому має бути гарний аромат і колір. Ці дві цифри запам'ятати, вони легко пам'ятаються при температурі 21, при цукристості 21 виходить добре вино. А родина каже, її глава ніколи не споживає магазинного вина, бо має вдосталь домашнього на всі свята. На кожній пляжці показує садівник винороб спеціальні пам'ятки, щоби знати, з чого виготовлений напій. Бо господарі виготовляють вино з білої червоного агрусу, малини, полуниці, чорної, червоної смородини, слив, грушок і сидр із яблук. Цей напій каже Владислав несправедливо недооцінений українцями. А найсмачніший домашній сидр виходить із сорту яблук Сніжний кальвіль там гарний баланс сукрів, кисло ароматів. І весь світ робить сідри, сонячний напій, а саме цей сорт дає дуже гарний сік і дає дуже гарне вино. Іменно сідри з нього виходять найкраще. За його словами, домашні пінки напої не слід вживати в великих кількостях. Тоді, каже, вони лише зашкодять здоров'ю. 100 г вина, не літра, 100 г вина до такого мужика вечором – це класно. Технологію виробництва, розповідає винороб садівник, не тримає в таємниці. Перебрані потовчені ягоди має бродити не менше двох місяців у теплі. Праці багато, переливаю, знімаю засадку, а за зиму – за три рази. Я хочу, щоб воно було ідеально красиве, прозоре. Як люба праця, як ти довше працюєш в ній, то ти йдеш до, до вищих етапів, до майстерності. Ну, і тут я ще не майстер. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.